السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي هذا فيديو سريع فقط من خلال الآن أقوم بترجمة القانون الدولي للجنباز 2024. من 2022 إلى 2024 احببت أن فقط أشير إلى ثلاث نقاط بسرعة فيما يخص أبرز التغييرات التي سنراها وسنلاحظها جميعا وفي في الحركات الأرضية لأن الجميع مهتم بالحركات الأرضية بشكل كبير أبرز النقاط في الحركات الأرضية هو تغيير زمن التمرين الأرضي ليكون بدلاً من 70 ثانية إلى 75 ثانية يعني بدلاً أن كان الحكم التمرين ينتهي عند 70 سوف يمكن لللاعب أن يمد التمرين إلى 75 ثانية وإشارة الحكم ستكون عند 65 والإشارة الثانية عند 75 عندها التمرين هذه أبرز نقطة في الحركات الأرضية النقطة الأخرى في الحركات الأرضية هي الربط لا يمكن لحركات لف زائد حركات لف حركات فردية مع اللف زائد حركات فردية مع اللف مثلا لفتين ونص للخلف متبوعة بلفتين للأمام يعني أداء قلبة هوائية خلفية مع لفتين ونص للخلف متبوعة بهوائية خلفية أمامية مع لفتين أو مع لفة أو مع ثلاث لفات حتى لا يمكن لأن هذه تعتبر حركة فردية ما هي قلبة مزدوجة أو أكثر من قلبة ولكنها قلبة واحدة محتوية على اللف والقانون الجديد أن يمنع الربط ما بين حركات القلبات الهوائيه الفرديه المحتويه مع اللف زائد حركات لف. اذا الان سنلاحظ بعض اللاعبين حتى قد غيروا من طريقتهم في الاداء مثل اللاعبين الروسيين فاصبحوا يؤدون مثلا لفتين ونص للخلف زائد قلبتين هوائيه للامام. بهذه الطريقه ممكن ان تحصل على محسن الربط. أيضا النقطة الثالثة وهي استخدام الخطوط القطرية نحن نعلم أن المربع من الممكن أن اللاعب ينطلق من زاوية ويذهب إلى الزاوية المقابلة قطريا وطبعا كان يمنع ثلاثة خطوط مع بعض ثم أصبح يسمح ثم المهم حصلت فيها شوية تغييرات الآن سيكون بمقدور اللاعب أن يؤدي كما كم يشاء من الخطوط القطرية المتتابعة مثلا ينطلق من النقطة ألف إلى جيم ثم يعود من جيم إلى ألف ثم يعود من ألف إلى جيم بشرط واحد أنه بعد أن يؤدي الخط الأول القطري ويعود لنفس الزاوية مثلا كما قلنا ألف جيم جيم ألف يجب عليه في نقطة ألف أن يعمل حركة لا تقل صعوبتها عن بي من المجموعة الأولى مثلا ممكن أن يؤدي مثلاً صعود للوقوف على اليدين بالقوة ممكن أن يؤدي هناك حركة تونغ فاي مثلاً التي هي حركة الفراشة مع لفة كاملة ممكن أن يؤدي أي حركة المهم أن يؤدي حركة بعد الخط الثاني ثم يستطيع أن يعمل خطين وراء ذلك لأنه لا يمكن أن يأتي ب أربعة ثلاث خطوط متابعة طبعا فيها خصميات اذا سوى ثلاثه خطوط قطريه بتتابع بيكون اللجنه دي هي تخصم ثلاث وايضا بالنسبه للتمرين الزائد بعد ال 75 نفس الشيء سوف يتم الحسم بالنسبه للربط لا يمكن الحركات اذا ربط حركه فرديه لف مع حركه فرديه لف الحركتين ستكون معدوده ولكن يعني قيمه الربط لن تكون مسموحه. ايضا هناك تغيير بسيط في الحركات سوف تكون القلب الهوائيه يمكن ربطها من من الامام ومن الخلف يعني ممكن ان تدخل تدخل في الاتجاهين ايضا هناك تغيير في بالنسبه اللهم صل على محمد يجب ان تكون الحركات الداخله في الربط هي من ضمن الحركات المعدوده يعني لا يمكن الدخول مثلا كان من القديم مثلا من الممكن ان اللاعب يؤدي حركه تامبو ثم لفتين ونصف للخلف مع قلب خلفيه لفتين ونصف للخلف وتكون التامبو يعني ليس ضمن افضل العشر حركات لكن الان جميع الحركات الداخله في الربط يجب ان تكون ضمن ال ضمن العشر حركات الافضل عشر حركات للاعب وضمن افضل ثمان حركات بالنسبه للناشئين ايضا في هناك تغيير بسيط فيما يخص الناشئين وهو ان كان من منسوب السا... في القانون القديم ان اللاعبين الكبار يجب عليهم ان تاديه قلبتين هوائيه مثلا الامام والخلف يعني اكثر من قلبه واذا فشل في التمرين يخصمون عليه صفر ثلاثه الان حتى هذه القاعده اصبحت ضمن مجموعه الشباب يعني حتى مجموعه الشباب اللي تحت 16 سنه أجب عليهم تنفيذ قلبة مزدوجة مثلًا قلبتين هوائية للأمام أو قلبتين هوائية للخلف. هذه أبرز النقاط الجديدة في القانون الدولي للجمباز الفني للرجال فيما يخص التغييرات الجديدة للحركات الأرضية. تحياتي.